ימי המדינה שנשב בגינן נשמע ניסי הזמן ושירים מהגן לילה ויום עמנו היא סוף תקסים בסיורים, בהר ובחור הביטו, הפנימו שבנו הביתה לכאן זה מפולים, זה, מטונים, זה I'll show you